קדימה קצת חושש יוצא למסע שורף ומתרגש עולמות חדשים נפתחים אין ספור דרכים פוסע בשביל אוסף רגעים קסומים הדרך נמשכת מחציה כבר מאחור יש יד מכוונת אך נותנת לי לבחור וגם אם קשה לפעמים אז זוכר שצועדים ביחד אחד מחציג. הולא מגינה I עכשיו נגמר המסע, הגענו אל סופו שואל אותך מעט, כואב, בלב אוהב למה רק שעוזב, מבין מה שתמיד O deta amen vai se baratei Que vem